На місці колишнього Проскурівського гетто зібрались представники єврейської громади, аби вшанувати пам'ять загиблих. Серед них і Любов Штайн. В Другу світову війну загинули два моїх дядьки, а мій батько був в'язним гетто в селі Азаринське в Вінницької області. Йому було 14 років, коли почалася війна. Це скорботний день 27 січня, коли бійці Українського фронту звільнили освенців. Тобто це день пам'яті Голокоста, день пам'яті всіх загинувших, закатованих саме за національною ознакою пам'ять усіх розстріляних євреїв, член громади Семен Мільман, прочитав поминальну молитву. Вшанувати пам'ять хмельницьких євреїв, які загинули під час Голокосту, прийшов і Ілля Корнічук. Там, де проживаю я зараз, раніше проживала єврейська сім'я, і я постійно вшановую їхню загибель, вшановую пам'ять про смерть їхніх дітей мами, бабусі, і там був старий дідусь. Вони загибли страшною мучницькою смертю, їх теж було в цьому гетто, їх розстріляли. Наразі я прийшов сюди, щоб вшанувати їхню пам'ять. На Хмельниччині проживає 16 в'язнів гетто в обласному центрі четверо. Про це розповіла менеджер із зв'язків з громадськістю благодійного фонду Хесетберт Галина Скрипник. Один із них – Леонід Підлісний. Рано чи пізно і нас не буде. Але я певний, що ви прийдете сюди, що ви прийдете сюди. тому що в кожного, з вас, в кожного з вас, мабуть, є той, хто був збитий, хто був спалений, хто був знищений в жорстокий, цей жорстокий час. Щоб ця ниточка пам'яті не щезла, не оберувалася. Донести до своїх дітей. Представники єврейської громади сьогодні відвідали і меморіал пам'яті жертв Голокосту у Лезневе. У Семена Мільмана тут похована родина його батька. Тут мого Тут батька сім'я: дружина, батьки дружини, мої дідусі бабуся, також четверо дітей. На місці розстрілу євреїв за словами голови єврейської громади, директора благодійного фонду Хесед Бешт Ігоря Ратушного поховано 8200 євреїв. Наші є 247 чоловік, які є жертвами нацизму, які сьогодні живі, які ми сьогодні, з якими ми сьогодні спілкуємося, допомагаємо. На жаль, їхній час, вік дуже вже поважний, але вони ще пам'ятають ті сторінки, які були в їхньому житті, і згадують, що відбувалося в Гета не тільки в місті Проскурові, але по всій Україні, тому що це люди, які сьогодні знаходяться в місті, це не тільки люди, які народилися тут в місті Проскурові. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.